Українка Галина Вострицова, яка в Італію поїхала до донюк із рідних Миньковиць, могла б відпочивати, бо вже пенсіонерка. Каже, коли влаштовувалася на Апенінах на роботу, діти були проти, та вона наполягла. Відтоді працює, прибирає в хатах сеньорів, готує їжу. Буду мити посуду, набрала ладу, так я роблю, як всі жінки роблять на світі, так я мою посуду, прибираю.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 Син сеньори, каже Галина, хатню робітницю хвалить. Добрий день, моя Україна. Я хочу трошки розказати за італіанів, італійців, дуже добрі люди. Приймають гостинно, допомагають нашим українцям, біженцям дуже допомагають.